Ja, Kajsa, nästa programpunkt. Ja, just det. Varsågod. <laughs> nu ska jag presentera mig själv. <laughs> nästa programpunkt är I rysshärningarnas spår 1721. Det är ett interaktivt upplevelsespår för barn som levande gör händelserna för 300 år sedan när ryssarna drog upp längs Norrlandskusten och brände byggnader och härjade runt. Det är en upplevelse som bygger på Mediaguiden Kulturpunkt. Och är producerad av oss på Västra Norrlands museum och idag skulle mina kollegor Elin Lundin och Sandra Klingberg ha presenterat men på grund av att vi är slutspurten av basutställningarna så hann de inte, de hade inte möjlighet tyvärr men de hälsar så väldigt mycket. Eh, så Idag så är det jag som presenterar och så har jag med mig då online upplevelsedesigner Karin Johansson som vi ska tillsammans, hej Karin, berätta om projektet så ja, Oskar då får du jättegärna starta presentationen. Nu syns det bara för mig en liten ruta och inte på hela skärmen, är det för alla andra också? Då får du ställa om eller ja, nu kanske. Nej, det är fortfarande bara en liten ruta. Är det kanske du behöver kan ställa om i din? Det är för att du är host så du kan välja ah. speaker view uppe i Tack. höger. <laughs> då är det. vi. <laughs> ja. ja, men då kan du ta nästa bild direkt. Eh. Under pandemin eh, inledningen 2020 så eh, började vi här på Västernorrlands museum titta på hur kan vi eh, skapa upplevelser, förmedla museet eh, under den tid när vi inte kunde ta emot besökare i eh, byggnaderna på Friluftsmuseet men också här i, i huvudbyggnaden med utställningarna. Och då började vi ganska snabbt att experimentera med MediaGuide. Vi startade och gjorde ett upplevelsesspår här på Friluftsmuseet om folktroväsen. Som är en, ett spår för barn där man kan lyssna till dramatiserade berättelser om eh, folktroväsen från Ångermanland och Medelpad. Eh, och 2021 så, så var det då 300 år sedan rysshärningarna och då ville vi ta det här ett steg längre och göra en, en upplevelse som vi ville flytta ut från museets område ut på stan och ut i länet. Och till vår hjälp då så vände vi oss till dig Karin för detta och vi träffades ju faktiskt på ett nätverksmöte i Norrköping för immersiva medier så att nätverkandet på dessa träffar funkar. Men eh, det här var ju då plötsligt eh, någonting som vi sig inför, lite fler utmaningar. Det är platser som, ja det finns inga spår kvar helt enkelt av. Det finns knappt en byggnad kvar i Härnösand eftersom det mesta brändes ner 1721. Så inte mycket fysiska lämningar kvar att hänvisa till när man ska skapa ett upplevelsespår. Vi ville använda en befintlig tekniklösning på grund av hållbarhet. Det här är en långsiktigt hållbar lösning för oss. Också för att vi hade en väldigt, väldigt begränsad budget. Och vi hade en extremt kort utvecklingsperiod. Jubileet var i maj och vi startade någonstans tidigt på våren med detta. Då kan vi ta nästa. klagar att det är en liten suddig bild, vi ska dela länken till alla punkterna men det blev ett antal nerslag med spår i Härnösand och i länet och i Sundsvall och som fick då olika teman där man då kan besöka platser på stan i Härnösand i Sundsvall på Friluftsmuseet här och som sagt runt om i länet Kan vi ta nästa? Målet med upplevelsen var att få människor att upptäcka platsen och få en känsla av att det faktiskt har hänt något ganska drastiskt och allvarligt på de här platserna. Det var ändå fokus, trots att det är ett ganska svårt ämne, att det ska vara barn- och familjevänligt. Och det, det var en utmaning. Hur berättar man om, om krig och eh, bränder och så vidare, om flykt eh, för, för en yngre publik? Det har varit väldigt, väldigt lärorikt att göra det här men syftet var också förstås att det ska vara ett lärande både för barn och familjer. Man ska kunna ta med sig någonting hem, förståelse för vad som har hänt på platsen. Vi ville väcka känslor, då vill vi förstås plocka med storytelling, att det ska vara en berättande upplevelse, inte bara rada upp fakta. Skapa glittrande ögon, Karin. Här får du fylla i lite färska ja, kommentarer. Det, det pratade vi om ganska tidigt. Alltså just det här: att, att många som tycker väldigt mycket om historia har ju jätte att man blir så, åh, det här är liksom spännande. Och så vill man så att säga, dela den och kanske få fler att känna det här. Så att det var faktiskt en sån som vi hade med så att, att skapa glittrande ögon att få den här. liksom Oh, jag vill veta mer eller det här är superspännande att liksom, vi kanske inte kunde ge all fakta, all information, men vi kunde skapa en fascination och säga shit, det här, det här har hänt på den här platsen där jag står. Liksom, och den, den. Ja men precis, och det är lite grann samma som Nordiska museet presenterade Tidsvalv, att det här är eh, saker som faktiskt har hänt. Vilket gör, och det, kom, Karin, det kommer ju du återkomma till, att det faktiskt eh, tänder en gnista hos barnen när de faktiskt står på plats. Även om de då inte ser så upptäcker de själva spår av sånt som kanske eh, legat kvar på marken till exempel sedan 1700-talet. Ja, men Då kan vi ta nästa. Ja, Karin, ska du ta något om designval. Ja, det Då blev det ett antal val. Vi plädde ganska snabbt att fatta ett antal designbeslut. Och Det här är på många sätt väldigt motsatsen till det vi hade från Nordiska museet nyss. Så att vi hade en. Jätteliten budget och jättelite tid, så det här är en anti det kan man säga. Och då var det vad kan vi göra med dem? Vad har vi för möjligheter med de ramar vi har? Och då tänkte vi att så, men vi fokuserar på ljudupplevelser. Vi kommer inte kunna skapa filmat material till exempel som kommer hålla en sån kvalitet och barn idag till exempel är så vana vid så höga produktionsvärden när de tittar på filmat material. Så då jobbar vi med bara ljudupplevelser och dessutom får ju det då Eh, ger ju en möjlighet att lyfta blicken, vi vill ju att folk skulle titta på platsen och inte titta i telefonen. Eh, vi valde att jobba mycket linjärt berättande, så att det är en fristående upplevelse på varje plats, varje sånt här litet nedslag. Du kan gå till bara en punkt och få en fullständig liten upplevelse, eller så går du till alla liksom och, och, och de hänger ihop, men, men att det är inte så att du måste gå till alla för att förstå helheten så. Och då gjorde vi det genom att göra det som så här tidsnedslag, att så här, men det här handlar om vad som hände på morgonen den 25 maj och här får man liksom vad som hände på eftermiddagen, alltså så, så att det var olika tidsnedslag. Eh, en kort upplevelse på varje plats, eh, och det var väl också baserat på erfarenheten från det sagospåret, att det inte får vara för långt och för mycket, för då tröttar man ganska snabbt när man står och man står utomhus och det kanske är tråkigt väder och sådär, så, där, så att det liksom skulle vara en liten kort upplevelse på varje plats, men, men en fullständig upplevelse. Sen interaktivitet ville vi göra med, och här behöver vi lite låstad och kulturpunkt har egentligen inte någon interaktiv funktion överhuvudtaget, så vi kommer visa det strax. Men då, då fick vi gama systemet lite grann så att det de har är att de har fyrsiffriga koder man kan mata in och då är tanken att koden ska stå på en skylt ute i miljön och sen så klappar man in den. Men istället så skapade vi hemliga punkter som inte finns så att man måste hitta koden genom att lösa gåtor istället. Så att vi så att säga hittade en möjlighet att bygga in en interaktivitet fast egentligen inte skulle gå göra i det verktyget så, um, så att vi fick med det. Och sen då eftersom vi skulle göra så många, det skulle vara sex punkter per ungefär per spår och tre stycken spår, så har vi tvungna att hitta ett, ett ganska nedkokat grundupplägg så att vi skulle kunna göra det liksom, um, få, få till alla de här platserna samtidigt eftersom det skulle hända saker på så många platser. Det var det. var Ja, super. Och så nästa. Ja, och vi har varit en, en. Vi konstaterade både en ganska stor men samtidigt en liten utvecklingsgrupp. Personal från Västernorrlands museum har varit Elin Lundin och Sandra Klingberg som har jobbat med den tekniska och innehållsproduktionen. Louise Sterner som har jobbat med illustrationerna i, i, i presentationen. Och Kristina Solén som är vår grafiska formgivare som har gjort en skattkarta kan vi kalla det för där man fyller i svaren på gåtorna och sen så får man, kommer man med den till museet så får man en liten belöning. Vi har också jobbat med en barnboksförfattare, Kalle Holmqvist som har skrivit om händelser för barn just i Härnösand och Ångermanland. Upplevelsedesigner Karin Johansson. Då. Sen har vi samarbetat med Sundsvalls museum eftersom vi också ville göra ett spår som fanns på flera platser i länet. Så Ett av spåren då är i Sundsvall. Riksarkivet Härnösand har bidragit med Efterforskning av dokument som vi har använt oss av i publikationen här. Ytterligare experter. Teater Sorja från Sundsvall som har dramatiserat berättelser och Udesign Appear. Och när ni ser bilderna här som vi ser så är det Riksarkivet till exempel, de plockade fram brev från den här tiden och transkriberade dem. Så de, då kunde vi använda liksom faktiska historier från de faktiska breven som de då hittade i Riksarkivet. Så det var ju väldigt spännande. Och sen så, det ni ser bilden här är, är Major Fjandsverga. Så då har man liksom letat i samlingarna också på Sundsvalls museum och Sundsvalls museum för att hitta då, vad finns det för, för artefakter eller, eller fysiska prylar som vi också kan koppla till de här, de här händelserna. Så då kunde vi liksom knyta riktiga föremål och riktiga brev då till de här berättelserna. Yes, då. nästa. Ja, och den färdiga upplevelsen, och det blev då... Upp tre stycken olika upplevelsespår i appen Kulturpunkt- som också går att ta del av direkt i webbläsaren i mobiltelefonen. Och som Karin sa så är det ett ganska basic verktyg- för förmedling av text och bild och media eh, filer. Men det går om man eh, är kreativ att tänja lite på gränserna. Och sen så ger det oss också erfarenheter om vi vill vara med- och bidra till att utveckla det här verktyget vidare. Det är cirka sex platser nedslag per spår. Eh, fysiska skattkartor- och sen som sagt så kan man få en belöning när man har löst gåtorna i museets reception. Jag tror vi landade i någon guldmynt, chokladmynt, som man fick och ett vykort. Vi trycktes alltså upp de här illustrationerna som vykort så det är som man får. Då. Ja, nästa. Ja, och upplägget är som sagt eh, detsamma på varje plats, det är en illustration, berättelse inläst av skådespelare, ljudeffekter, en liten reflektion som kopplar till nutid som ställer frågor om, eh, ja, får barnen att fundera på eh, sin egen vardag eh, kopplat till det här, eh, några gåtor och en hemlig skatt med en liten film där man låser, som man låser upp då när man har löst gåtan och fått en kod om vi kan se på bilderna här så ser vi då ett exempel som är domkyrkan i Härnösand och då är det hur kyrkan såg ut då och den brändes ju och skatten man hittade är då en, en sak som finns då i samlingen eller som finns <laughs> att titta på i det här fallet så är det då inne i kyrkan idag så hänger fortfarande då ljuskronor och det är samma ljuskronor som man hade då på 1700-talet för de gömde man i en grav för att hindra dem från att bli tagna av ryssarna, så då blir det liksom en, en direktkoppling och så blir man uppmuntrad då, så här, men gå, in, gå in och titta på, på, på de här ljuskronorna, så, så det, ser, det, det är samma ljuskronor som var med i, i berättelsen. Ja, nästa. Eh, Karin, jag föreslår att vi bara lyssnar på ljudfilen och sen går direkt till eh, utvärderingen, för den tycker jag är jättespännande, vi har inte jättemånga minuter kvar nämligen. Så det här är en bild från Sundsvall där man kan stå och lyssna på en av händelserna. Och då, Karin, kanske du kan spela upp. Ja. Så, ser ni det här nu? Ja. Ja, perfekt. Så vänder det så att man kommer in och så får man en illustration för att se. Liksom. Och nu får man tänka att ni står här då vid Selångerån. Och då får man texten att eh, ni går på den medeltida vägen västerut ut Jämtlandsvägen och nedanför att ni ser och då ställer man sig alltså och sen så lyssnar man då och sen så tittar man sig omkring eh, samtidigt eh, så att jag kommer trycka på eh, play här så jag hoppas vi att ljudet hänger med annars får ni sköjta till För en ganska en kort ljudupplevelse här. Skynda dig. De kommer när som helst. Ja, ja. Jag ska bara få ner silvergafflarna. Hör du inte skotten? De där gafflarna är väl inte viktigare än ditt liv? Jag fick dem av mor innan hon dog. Sundsvallsborna sänkte ner sina värdesaker i ån. För att de ryska soldaterna inte skulle stjäla dem. Men det förstod soldaterna. Så de fiskade upp saker ur ån och lastade sina båtar fulla innan de for vidare. Fast, vem vet, de kanske inte fick upp allting. Kanske gömmer sig fortfarande gamla silverbestick och kopparmynt nere i ån. Oh, hoppas ja, tack. Eh, ska vi gå direkt på, på utvärderingen? Ja, vi kan säga bara något kort om gåtorna. För sen blir det ner. Mm. Då finns det gåtor som är, innehåller en liten fakta. Och sen så någonting som man ska leta efter i den fysiska miljön runt omkring. Som då, så att man faktiskt får titta på, på liksom omgivningarna. Så Då måste man kunna liksom leta i, i, i den fysiska miljön. Då. Och det kan ju handla om att, så här, hur många broar eller sådana alltså saker som man ska titta efter. Mm. Då kan vi gå vidare. Ja, nästa. Och en till. Yes. Och när det gäller då utvärderingar, vi har jobbat ganska mycket med att liksom, hur kan vi jobba med att testa och utvärdera det här, särskilt eftersom det finns ett långsiktigt tänkt att man vill bygga vidare liknande upplevelser sen. Så det första då som vi gjorde var att arbetsgruppen arbetade tätt med att iterativt utvärdera. Vi till så här, så fort det hade skrivits någonting i storyn som Kallade skrivit, så och kollade det med oss andra utifrån ett upplevelsdesignperspektiv och när vi hade, använt ja det den här ljudupplevelsen, ja men, då fick vi lyssna på så här utvärderingar. I ljudfilerna först och sen så fick vi revidera så det var väldigt mycket fram och tillbaka med det materialet som utvecklades trots att det var så kort tid så vi hade väldigt täta möten där vi, där vi liksom hela tiden så här förbättrade från olika infallsvinklar liksom. och det, det var jättebra att jobba så, så tätt så. Sen naturligtvis corona, det försvarade testandet väldigt mycket när det gällde att testa med barn och så vidare, alla känner väl till att det har varit problematiskt. Men vi hade barn som fick prova prototypen så att vi också kunde göra förändringar när vi hade testat med faktiskt målgrupp och inte bara med oss själva så det var ganska viktigt att väldigt tidigt kliva in och få liksom ett målgruppsperspektiv så. Vi hade också skolklass som provade upplevelsen och då kunde vi också göra ändringar och förändringar utifrån det och sen har vi kört en testdag nu i oktober där vi har gjort både observation och intervju och enkät eh, och kombinerat det, för framförallt det här att observera, att gå med och titta på hur de, hur de faktiskt gör när de använder den upplevelsen, för att ofta när man har en enkätfråga eller så, så blir det ofta så, ja ah, men det var bra eller alltså, men att, att ofta eh, det skiljer på hur folk tror att de gjorde och hur de faktiskt gjorde när man observerar, så det är väldigt liksom, eh, ja, väldigt intressant sitter vi just nu med de utvärderingarna efter den testdagen. Då kan vi gå vidare. Yes, lite erfarenheter och lärdomar i själva processen. Eh, det tar tid att samverka tvärsektoriellt, alltså att jobba tillsammans flera olika aktörer och till exempel ljuddesigner, författare, eh, museipersonalen och så vidare, men det ger resultat. Det är fantastiskt att se liksom vad det kan ge, alltså till exempel en sån sak som vi gjorde med ljudet var så här när fick tillbaka första så alltså bakgrundsljudet var så, ah, det är liksom ljuda folk som låg och dog och så, men nu, det var inga människor på plats. Det var ingen som blev dödad i hennes Härnösand 1721, så det här blir ju inte korrekt. Så måste vi liksom backa och lägga till så att vi, det blev liksom en, en, en liksom faktakoll också hela tiden på att ljuden blir korrekta. Och sen kan det vara att andra hållet också, så bara, ja, men det här är väldigt korrekt, men det här blir ju ingen mustig upplevelse för de som lyssnar. Så att det, det att jobba så tillsammans var jätte, gav resultat, men tog tid. Eh, tydliga upplevelsemål underlättade verkligen utvecklingsarbetet, att vi hela, hela tiden kunde kolla tillbaka till men vad är det vi vill att de ska få med sig som som deltar i den här upplevelsen. Eh, väldigt mycket för- och nackdelar med att använda färdiga digitala verktyg. Det har varit väldigt svårt att göra det här annars, men man blir också väldigt låst, så att det är väldigt viktigt att fundera på så här, vad, vad är det man vill ha ut av ett digitalt verktyg? Vad finns det för befintliga verktyg och vad behöver man göra själv och var kan man hitta flexibiliteten i ett, i ett befintligt verktyg? Eh, och testa och arbeta iterativt förbättrar upplevelsen, att hela tiden liksom, testa och så får man, ja då funkar det så här, eller jaha vi hade inte alls förstått att, att användarna skulle skulle använda det på det här sättet. Så, oj då får vi, får vi tänka till och, och fixa till så. Eh, kan vi gå till nästa? Nu har vi en minut kvar bara. En minut. Oj, oj, oj. själva upplägget, berättelsen med ljudeffekter var väldigt kraftfullt. Det funkade väldigt bra. och Där har vi också sett att de tittar sig omkring väldigt mycket och börjar diskutera så här, vilken bro var det som man brände. och så, där. så att Det har varit liksom, väldigt bra. Liksom så. Det är utmanande att skapa upplevelser som besökarna ska kunna genomföra på egen hand. Det är bra att lämna utrymme för fantasi och kunna lyfta blicken från tekniken. Så här, vad vill vi att de ska uppleva, inte bara så här, vilken teknik ska vi använda? Eh, interaktivitet och variation är bra för engagemanget. Och sen det här med att museet är delaktigt och kvalitetssäkrar, till exempel då gällande historisk korrekthet och sådana saker. Att det är jätteviktigt att man inte bara släpper ifrån sig och beställer någonting, utan att man är involverad och medskapande hela tiden. Yes! Tack! –Jättebra. <laughs> –Tack för oss. Ja, men jag ser att det har kommit en fråga i chatten här om budget och, och det slår mig att det hade jag faktiskt inte förberett men någonstans mellan 120 130 000 tror jag har och den stora posten var på manusförfattande och det tror jag också är någonting som kommer i, i framtida, immersiva upplevelser att det är just manusförfattande som att skapa berättelser, formger dem, paketera dem. På ett sätt som passar de här kanalerna. Den kompetensen har inte vi inte riktigt ännu här. I museisektorn skulle jag nästan vilja säga.